i <laughs> قعد الولد قعد الولاد الولا خيشيل شافه يقل يمه يمه ما ما ما ما ما ايه يا عصر جفوفة <تصفيق> إما الخلا ولا قال الله <تصفيق> يا خو زمذر شفاي جمها إهنا أنا يمشي الولد سايق صديت لعيونه وخزرنى قالش تبقت تبغيت لاردغني قال علي قلت لن قالش قال على علي, علي ساعيت الاول ساعه وساعة هذري ولك يا عمار ساعه ادري بيهم ساعه مدري انا والمايس يسوى ساعه انطيت عمري اوف اوف اوف غير كوني توب ويجي. تغير بيها ولك تغير كون يتوب ويتشين ومصخم يلا بهر دومك تحل وحق اللي هَغَادٌ غاد بشام اشفو فسا أسل عيون كربلا وإزلام كربلا على الرأس عيون ثمين شعلان الغوالي خطارة بعد خطارة مشتاق الشيبان على الرأس بعد مشتاق الشيبان عيون حسين أبو شوارب وينك يا أبو علي مطلوب علي استيج حسيني عمي أسل أحمد الزبيدي بعد أحمد الزبيدي يبقى أحمد الزبيدي العيون سجاد الزبيدي زبيدات الاعلام بيت كسار الغوال عيون أمير كسار العيون أمير كسار, عيون كسار. عيون كسار. عيون كسار. عيون كسار. حسين أبو شوارب وحق اللي تفنو هراد بشام اتشفوف السال من قضن بشام تساوى وجع وجعلي بشام عبد واخدم يا كامل يابو يابو اخوي انت وخوينا تو عضيدي حزام وسيف بيدي وخوينا تو عضيدي حزام وسيف بيدي اخوي ينتهوا يا عيني يا سلاح بيمينه اخوي ينتهوا يا عيني اس اس العيون بعد اس عباس ديمان الغالي اكيد حيدر ديمان الاخ العزيز مشتاق الشيبان بعد مشتاق الشيبان بعد مشتاق، العلم و أبو الخرب صداقتنا و سيبان العيون لك تحلم ذليل يا وايلي هذا طبعي ولك ما يعجبك مكعوب نوداعتك تحلم ذليل تشوبني باختصار العشرة وياك انتقام لقد أحيتي وديك أبو الله وعروح لقد أحيتي